افرح اجعل الفرح لك دائم عاده ليلتك يا المطرف على الارض ليلتك ملكه وعقد السعاده يا عسل الفرحة هيا مكو دعى افرح افرح افرح جعل الفرح لك دائم عاده افرح اجعل الفرح لك دوم عادة وفال له رفيعه عقد لا للسعاده للسعاده يا عسى الفرحة ايامك وديعه فعله والله انت تملك عادة وسعاده مع ناصر نعله ايامك وديعه تعلى يعني عمرك بالهناد دوم ابتداده يعني عمرك دوم ابتدادة. يا عسى بالفرحه بالقوافل الدعين تستطيعه، سلم من من السمانك بالعباده، بالحلا والتهنى طيب والصفا والضيعه، بالدلع الله الله ساسه وعباده، مرح لك دوا معاكا امرح جعل الفرح لك دوا معاكا ليلتك المشرفه لله رفيعه